الله يا, يا شباب يا, يا, يا الله دخل دخلنا مليونين راح ندخل هذا راح ندخل فيه دخلنا حبيبي اصبر لحظه, لحظة, بصفر. لحظة. بصفر. لا هو تخيلوا هو صار؟